يا مرحبا مرحبا مليون ترحيب بضيوفنا والهلاء عنواننا الهلاء يا مرحبا يا هلا مليون ترحيب بضيوفنا والهلاء بضيوفنا والهلا عنوان همه مرحبا باسمي بنت العز والهيبة نور الكرب والرحابه دومتي بعيونه متينة أفراحة لزادة تشريفكم غيظة الكرم رب سلمنا والجود تاوينا الكرم سلمنا والجود تاوينا يا مرحبا عودة, عودة مغابكم صيبه والجود لضيوفنا نبدأ مدارين للمعرس نغني قاف الشعر يا العيلة العين وما العنيسة الاصيل يا شيخة يا مها يا عسى والخير والعشق ما تفاصيله، والخير ما اربعة اثنين سبعة ومن خارج المملكة صفر